Yeah, look at me now, I came up I been thinking back then when I almost did Superhero من أسهل المهارات اللي ممكن تتعلمها وتطبقها في الماتشات، عشان تقدر تطبقها صح، أول ما تبدأ تقرب من المدافع هتلمس الكرة بباطن قدمك مجرد لمسة خفيفة، ومهم جدا إنك تموه بالطريقة دي وتميل بجسمك في اتجاه المدافع. بعد كده هتضرب الكرة بوجه القدم في الاتجاه المعاكس للمدافع لازم رجل الارتكاز تكون مستعدة للانطلاقة اللي هتعملها بالطريقة دي ومهم جدا انك تعمل المهارة كلها في موشن واحد بأسرع ما يمكن وهتضيف لك اوبشن زيادة في الجيم بلاي بتاعك أول ما هتقرب من المدافع هتضم لعمق الملعب وتثبت الكرة بأسفل قدمك القوية بنفس الطريقة دي هتبدأ تغير اتجاهك وهتسحب الكرة للخلف بالشكل ده وتضربها باطر قدمك في الاتجاه المعاكس للمدافع نصيحة مهمة وانت بتطبق المهارة دي إنك قبل ما تقرب من المدافع تهدى من سرعتك شوية عشان تقدر تعمل كنترول على الكرة وتتجنب أي أخطاء. <تصفيق> أول خطوة هتعملها هتضم بالمدافع لعمق الملعب وتموه بجسمك وكأنك هتسدد وساعتها المدافع هيندفع عليك بدون تفكير عشان يقفل الزاوية ويمنعك من التسديد هتعمل رول او هتسحب الكرة باسفل قدمك القوية بنفس الطريقة دي في اتجاه قدمك الضعيفة المهارة بسيطة بس مؤثره جدا ومش هتحتاج منك غير مجرد لمستين على الكرة ومهم انك تكون سريع وانت بتطبق المهارة ومن احسن المناطق اللي تقدر تستخدم فيها المهارة دي هيكون على اطراف منطقة الجزاء من الافضل انك تستخدم المهاره دي علي اطراف الملعب لما الكره تكون قريبه من خط التماس اول خطوه هتعملها انك هتضرب الكره بباطن قدمك القويه للخلف بالشكل ده هنا انت هتلف في جسمك وتضرب الكره بوجه قدمك الضعيفه علي نفس اللاين ونفس الاتجاه When you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories, like a symphony. And you and I, we got history. تاتش أو الكروكيتة مهارة سهلة جدا وتنفع لأي لاعب في أي مركز، عشان تقدر تطبق المهارة دي أول خطوة هتعملها هتجري في اتجاه المدافع وأول ما يقرب منك هيحاول إنه يمد رجله عشان يقطعها منك، في الوقت ده أنت هتضرب الكورة بباطن قدمك القوية في اتجاه قدمك الضعيفة وهتلمسها تاني بباطن قدمك الضعيفة في المساحة الموجودة ورا المدافع، بسيطة مش كده بس في نفس الوقت مؤثرة جدا وتقدر تعدي بيها في أي موقف واحد على واحد.